Прочисте свято з нагоди Дня української державності, який святкують в Україні вперше, починається із гімну України та підняття державного прапору України. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій вручав державні нагороди. Зокрема, почесною грамотою кабінету міністрів України нагороджено Володимира Лук'янчука. Мене нагороджено і, як я, і учасника ліквідації чорнобильської катастрофи, як голову Чорнобильської організації. Знаєте, це велика ската, яке започаткована саме той час, коли люди, Росія напала на нас Хмельницького Зазнаємо війну, через це це дуже значиме свято для нашого народу, для нашої країни. Хмельниччина долучалася до процесу державності України ще до хрещення Росії, каже хмельницький краєзнавець Сергій Єсюнін. Христіяни з'явилися тут у нас в Подністрові, заснували скельні монастирі і скіти. Всього 44. Всі знають Бакота, це от один давніший такий. Беремо українську повності. революцію 1917-21 рік, то ми теж Марків. бачимо, що саме наша Доброго Поділля, наша України Хмельниччина, України була в епіцентрі вражає. всіх подій. Щоб взяти, наприклад, акт проголошення незалежності України, 1991 рік. Там в першому рядочку можете подивитися, написано, що враховуючи тисячолітні традиції, ці тисячі років дійсно поступово від народу стала наша, від е, території, державою наша Україна. Військово зобов'язаною є хмельницька співачка Аліна Горбатовська. Тому, каже, для неї це свято особливе. Сьогодні таке свято, як День державності України, яке нас з'єднує, згуртовує нас в одну спільну родину, і щоб ми дійсно дійшли до нашої великої перемоги. Сьогодні звучали пісні нашої української рідної мови, нашої мови солов'їної, які наразі линуть по всьому, по всьому світу, і ми їх чуємо звідусіль тому для мене це важливе свято. В наш такий непростий час, але ми переможемо, бо ми українці. Хмельничанка Олена вважає необхідністю святкування Дня української державності. Героїв, з таке свято. Це наша наша свято щита на казку. Зборна українська є держава, одна надія і ідеї. Цього народу нам країні. потрібно якнайбільше згуртуватися, бути разом, Слава. і це ну, наша мета – перемогти. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країн розвеселимо. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.